Всім привіт! Мене звати Яна, я менеджер компанії «Пелех». Компанія «Пелех» – це компанія, яка займається працевлаштуванням за кордоном. Ми працюємо вже на ринку більше 20 років. До війни у нас було відкрито 19 офісів по Україні, зараз частина з них закрита і діючих тільки сім. Ми надаємо безкоштовні консультації щодо вивіду закордонної роботи в кожному нашому офісі. Підбираємо вакансії індивідуально під кожного клієнта щодо їх можливостей, вподобань та запитів. Зараз у нас відкрита набір на нову вакансію в американську IT-компанію в Словаччині. Компанія займається проведенням інтернету, телебачення в квартири та будинки то-людей. В чому ж заключається ваша робота? Вам потрібно буде підтримувати користувачів інтернету, телебачення, цифрової телефонії, уточнювати дані з приводу характеру поломки, надавати первинні рекомендації, консультації і переключати до технічного відділу. А робота офісна, графік по 8 годин в 3 зміни. Які кандидати нам потрібні? Ви нам потрібні, якщо ви знаєте англійську на хорошому розмовному рівні, ви хочете вчитися новому та цікавитись технологіями, якщо ви вмієте користуватись комп'ютером та хочете здобути кар'єрний ріст в IT-компанії. Ну і, звичайно, якщо ви готові виїхати до Словаччини, чекайте, там буде плюс а, в кінці, якщо Ви бачите, відбувається в кілька етапів. Перший етап – це резюме. Резюме англійською мовою ви його складаєте, надаєте нам. Якщо потрібна буде допомога, то ми вам надамо консультацію по тому, як потрібно правильно скласти ваше резюме. Також потрібна ваша відеовізитівка англійською мовою для того, щоб роботодавець її переглянув та оцінив ваш рівень англійської. Після цього вам буде призначена співбесіда вже саме з роботодавцем, яка буде проходити в онлайн-режимі, поки ви ще знаходитесь в Україні. І вже останній етап співбесіди, коли ви приїдете до Словаччини. Роботодавець надає премію в розмірі 1000 євро за переїзд. Ви їх отримуєте з першою заробітною платою. Заробітна плата стартує від 1500 євро і далі вже залежить все від вашого потенціалу та бажання вчитись та працювати. Якщо у вас залишились питання, задавайте їх під відео або телефонуйте.